امام طریقت القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرغ ہو گیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وََ کی خدمت میں بچے کا حال عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ و نے فرمایا تم آیت شفا سے کیوں دور رہتے ہو کیوں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور شفا حاصل نہیں کرتے بیدار ہونے کے بعد جب میں نے غور کیا تو ان آیت شفا کو کتاب الٰہی میں چھ جگہ پایا وہ یہ ہیں نمبر ایک وہ یشف صدور قومن مومنین اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینوں کو یاب کم بشفاف صدور و حدم و رحمۃ <للمومنين> اے لوگ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ دلوں کیلئے شفا ہے یکخرجو من بتونا شراب و مختلف نلبان ہو فی <لِلنَّاس> اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاؤں و رحمۃمن اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے وہ اضاء مرض طوفہ ہوا یشفین اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے قلح ہو والا فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کے لیے یہ ہدایت و شفا ہے ابو القاسم قشیری رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلایا وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا گویا کہ اس کے پاؤں سے گرا کھول دی گئی ہو ماخوس اسوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تالیف ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم